Olen Heikki Raappana, 24-vuotias, ja asun täällä Vaalassa. No, kolme vuotta sitten niin äitini sanoi, että täällä olisi työpaikka haussa, laitosmiehen paikka. Ja minähän sitten hain, hain sitä paikkaa, olin opiskelemassa sähköinsinööriksi, ja jätin sitten opiskelun vähäksi aikaa. Ja Pääsin tänne töihin, tai en sitten jättänyt opiskelua kuitenkaan, että on nyt tässä töiden opiskeluja. opiskellut ja ensi keväänä pitäisi olla sähköinsinööri paperit. Minulle kuuluu kunnossapito ja paikalliskäyttö tehtävät, tehtävät tässä Jylhämän nuojua ja Otasen voimalaitoksen. Paikalliskäyttöä ovat sähkönjakeluun liittyvät kytkennät ja vesiturbiinien käyttölaitokselta käsiin tarvittaessa. Kunnossapito pitää sisällä ennakkohuoltoja ja määräaikaistarkastuksia. Näillä varmistetaan koneen luotettava toiminta ja havaitaan mahdolliset pian ajoissa. Ennen töihin tuloa niin, öö, ei ollut hirveän suurta merkitystä minulla Oulujärven ja Oulujoen alueella, että aika vähän on ollut kuitenkin viettänyt aikaa niiden parissa, mutta nyt tässä työhön tulee myötä niin on merkitys kasvanut ja alkanut miettiä, että tota, voisin tätä ympäristöä hyödyntää, virkistyskäyttöä enemmänkin ja että kunnat ja Fortumikin kehittää tätä alueiden toimintaa, että alueet pysyvät elinvoimaisena.